העזרו בהשלמת המשוואה לריבועית כדי למצוא את השורשים של המשוואה הריבועית שכאן. כאשר מדברים על שורשים, הכוונה, הכוונה היא אממ, למצוא את ה-x'ים כאשר y שווה ל-0. אלו הם השורשים. שורש הוא של x שעבורו הפונקציה הריבועית הזאת שווה ל-0, ש-y שווה ל-0. כדי למצוא את xים נציב כאן y שווה ל-0. ואז נפתור עבור X. נקבל כי 0 שווה ל-4X בריבוע ועוד 40X ועוד 280. השלב הראשון שרצוי כי נעשה רק שנראה כי כל שלושת העיוורים כאן מתחלקים ב-4, זה פשוט לחלק את שני אגפים של המשוואה ב-4. השלב הזה יעזר לנו להגיע לחישובים קצת יותר קלים. את הכל אם נחלק את הכל ב-4 נקבל כי 0 שווה, אם נחלק את הכל 4 נקבל כי 0 שווה ל-x בריבוע ועוד 10x ועוד 280 חלקי 4 זה 70, אז, ועוד 70. احنا متبكشناش نستخدم بالشلما لربوعه ولماسي نرشومها ب 700000 יותר רחוק. עוד שנייה תראו למה עשינו את זה نرשום קן ועוד 70 רק כדי לקבל איזה שהוא סוג של מרחב מגושם עוד מה תראו מה נעשה ברפח הזה יש לו כל كشر אפשרי مع الشلما لربوعه امرو لنا لازر كן بالشلما للشلما لربوعه وكوناي بايم ניתן להפוך את ده لمشوار ريبويت מושלמת אפخو לפחות חלק מהביטואל הזה للشلما ريبويت מושלמת وازنوا נוכל لمسه لازر בזה כדי למצוא את x כיצד נהפוך את זה מושלמת יש לנו x אנחנו יודעים שנוכל להפוך את זה לטרינום ריבועי מושלם, אם חצי מעשר זה חמש, ואחר כך נעלה אותו בריבוע, כלומר חצי מעשר זה חמש, נעלה אותו בריבוע, נוסיף עשרים וחמש, אבל אם אנחנו לא יכולים ככה סתם עשרים וחמש, להגף אחד שלהם להשוואה מבלי לעשות משהו עם השני, או מבלי להפחית כאן עשרים וחמש. חישבו על כך, לא שינינו את המשוואה. אנחנו הוספנו 25 והפחתנו 25. לכן למעשה הוספנו פשוט כלום לאגף הימני. אנחנו יכולים להוסיף ביליון ולהופחית ביליון ולא לשנות את המשוואה. לכן המעשה לא שינינו כאן כלל את המשוואה. אבל מה שכן עשינו זה לאפשר, לבטא את שלושת העברים כריבוע מושלם. זה שכאן זה 2 כפול 5, ול10, 5 בריבוע זה 25. לכן זה x ועוד 5 בריבוע. אם אתם לא מאמינים לנו תכפילו את זה אתם תקבלו x בריבוע ועוד 5x ועוד 5x שיתנו לכם עשרה x ועוד 5 בריבוע שזה 25 שלושת העיוורים הראשונים האלה ואז שני העיוורים הבאים שממש כאן אתם תחברו אותם מינוס 25 ועוד 70 מינוס 20 ועוד 70 ייתן לנו 50 חיובי וכאן יש לכם עוד 5 אז זה ועוד 45 אנחנו פשוט שיחקנו על גברית במשוואה. קיבלנו כי 0 שווה ל-x ועוד 5 בריבוע ו- 45. אנחנו יכולנו אם רצינו החל מההתחלה, אנחנו יכולנו לנסות לפרק לגורמים, אבל מה שנעשה כאן תמיד. גם אם יש לכם מספרים עשרונים מטורפים, אתם יכולים למצוא את x באמצעות השיטה שנשתמש בה כאן, כדי להשלים את הריבוע. נפתור עבור x, נפריט 45 משני האגפים של המשוואה. באגף השמאלי של המשוואה נקבל מינוס 45, מינוס 45, ובאגף הימני נקבל את ה-x ועוד 5 בריבוע. שני אלה שכאן מתבטלים. באופן נורמלי, אם מסתכלים כזה, אתם פשוט הוציאו שורש ריבועי משני האגפים של המשוואה. לכן יתכן ואתם מתפתעים להוציא כאן ריבועי. בשני אגפי המשוואה, אבל מיד כשתעשו זאת, תראו כי יש משהו מוזר. כשתנסו להוציא שורש ריבועי של מספר שלילי. אם אנחנו עוסקים במספרים ממשיים, וזה כל מה שעסקנו בו עד כה, אתם לא יכולים להוציא שורש ריבועי ממספר שלילי. אין מספר ממשי שאם מעלים אותו בריבוע, תקבלו מספר שלילי. אז זה לא אפשרי, לא משנה איזה ערך נתתם ל -X. זה לא אפשרי לחבר ל-5x ולהיות אותו בריבוע ולקבל מספר שלילי. כלומר, אין x שיכול לקיים את בהנחה, בהנחה. כי x מספר ממשי שיכול לקיים את המשוואה. בגלל שלא מעניין מהו ה-x שיצבתם כאן, איזה x ממשי ייצבתם כאן, תוסיפו לזה 5, אתה לא בריבוע, אין שום דרך בה תקבלו מספר שלי. כלומר, אין x שיכול לקיים את המשוואה. אנחנו יכולים להגיד, ונשתמש במילה ממשי, בגלל שבהמשך באלגברת תלמדו שיש דברים, יש דברים שנקראים מספרים מרוכבים, אבל אל תתעסקו בזה עכשיו. אבל אין שורש ממשי למשוואה, למשוואה הריבועית. ואנחנו סיימנו, למעשה אם ניסיתם לפרק לגומי מצאתם כי זה מאוד קשה בגלל שזה לא ביטוי שניתן לפירוק ואתם יודעים את זה בגלל, בגלל שאין שורש ממשי.